Раційний хижак, здатний перегнати Феррарі, це, звісно, гепард. Найшвидший у світі наземний савець. Але чому для цієї тварини так важливо вміти швидко бігати? Тому що природнім середовищем існування гепард є савани Африки. Там мешкають леви та гієни, які змагаються з гепардами за здобич. Іноді доходить до смертельних сутичок. Гепарди мають вміти обганяти і свою здобич, і інших хижаків. Ось чому вони бігають так швидко та граційно. Гнучкий хребет і довгі кінцівки роблять форму та будову тіла гепарда ідеальною для розгону. Але навіть у межах одного виду деякі гепарди випереджають інших. Як ви гадаєте, який з цих двох переможе у гонитві за здобиччю? У природі тварини змагаються за ресурси, для свого виживання. Конкуренція між представниками одного виду – ось що змушує тварин еволюціонувати. Теорія конкуренції і виживання найсильніших видів називається теорією природного добору. Вона вперше була запропонована Чарльзом Дарвіном у книзі «Походження видів» у 1859 році. Живі істоти разюче різняться між собою. Він припустив, що особини, які мають найкраще пристосовані до довкілля ознаки, вірогідніше виживуть, розмножаться і передадуть власні риси нащадкам. А от ті, хто не так добре пристосований до середовища, вірогідно не виживуть і не матимуть потомства. Менш сприятливі для виживання риси зникають у межах конкретного виду. Це призводить до поступової зміни існуючих видів і виникнення нових. Видання книги «Походження видів» спричинило запеклі суперечки, а самого Дарвіна тоді висміяли. Втім, нині його теорія природного добору не викликає сумніву майже ні в кого. У ХХ столітті було з'ясовано, що ознаки окремого організму передаються з покоління у покоління за допомогою генів. Вчені змогли б пояснити теорію природного добору Дарвіна через збереження сприятливіших генів. Природний добір відіграє важливу роль у людському житті, зокрема при лікуванні хвороб. Відкриття антибіотика пеніциліну у 1928 році стало проривом у терапевтичній медицині, та незабаром він став широко використовуватися. Однак вже за кілька років деякі бактерії навчилися протистояти впливу пеніциліну. Вони пристосувалися до впливу антибіотик. Ці бактерії вижили і стали причиною появи у кінці 20 століття нових видів бактерій, стійких до пеніциліну. Сьогодні антибіотики застосовуються розважливіше, а вчені намагаються знайти інші способи лікування інфекцій. Як ви гадаєте, чи їм це вдасться? Отже, у цьому відео ми з вами з'ясували, що представники одного і того ж виду мають різні ознаки, а носії сприятливіших ознак зможуть вижити і передати свої гени нащадкам. Також ми дізналися, що стійкість бактерій до антибіотиків є одним з викликів для сучасної медицини, Водночас вона є чудовим прикладом адаптації та природного добору.